اشتركوا I you اللي في حالها طنون ربعها يا اهل العسر وسال حرار للخويت <تصفيق> ارعجم <الارجل> كل المعادي <تصفيق> الله هو من اهل موض نهدي اجمال قصيد شيل أبوها ومها يملكون أول أفراح المنصور عنه ذا الكرام وغضى من جات من عكوة يا <تصفيق> <والشيور تصفيق> يوم طوّرت على الدنيا وجت بالهنا وارتوى من غضاها قلب أبوها الحنون حالله حالله حالله بنت منصور أبو عثمان قرب الرجال لم تخافاً